ونحن. مم. ونحن. مم. هناك شبهه شيخنا اكرمك الله يروجها بعضهم يقولون لا تصلوا اليها ولا عليه لماذا نرد عليهم بهذا؟ النبي قال لا تصلوا القبور معنى صلات اليها ولا, ولا عليها لعلنا نتخذ مساجد عليها. انا وان كان اما كان أنا هو أنا هو أنا ان تكون قبوراء من يوم صلاه الا فاتخذوا مساجد. فنها عن الصلاه اليها ونها عن اتخاذها مساجد. واذا صلي عندها فقد تخيل مسجدا كما قال النبي صلى الله فالنبي <تصفيق> ما يصلاه فاذا صلى عند قمص اليمين او التلال او او امامه فقد اتخاذهم